Estem molt contents de poder retomar el festival al carrer amb el format que havia tingut sempre, ja amb aquesta 30, eh, 33a edició, amb un dels festivals, per no dir el festival d'Arts de Carrer més important d'Espanya. No en Noemba Viladecans presideix també la plataforma d'Arts de Carrer. I per tant, nosaltres els que esperem és que, com sempre, com cada any, Viladecans s'ompli de gent, de gent de Viladecans, de gent també d'altres municipis que ens venen a visitar i que novament sigui una gran experiència cultural per a tota la ciutat i novament també el nom de Viladecans vinculat a les arts de carrer. El festival de teatres al carrer és un un d'inflexió dintre de l'estiu de Viladecans. No? És una cita d'arts escèniques molt, molt important. Llavors aquest any hem preparat els mateixos espais que les últimes edicions, la plaça Europa, Sant Erblent, la plaça de la Vila, el jardí de Magdalena Modulell, Can Xic, Torrent Ballester, davant de l'àtrium, la Rambla Modulell... Una mica els espais emblemàtics del festival, són 9 o 10 escenaris, on passaran 35 companyies de teatre, farem més de 75 funcions durant els tres dies i hem agafat el millor que hi ha al panorama de l'estat espanyol. I una mica la nostra idea és recuperar una mica els carrers, que la gent, la ciutadania, surti al carrer, amb la família, amb els amics, a disfrutar de les arts escèniques gratuïtament i, i amb molta qualitat. Sí, yo creo que para los críos es una iniciativa muy buena para promocionar la familia y la cultura familiar que tenemos por aquí en este pueblo y de momento pues estamos aquí con la pintar las caras, hemos visto ya un teatro y todo está bastante bien, está todo muy organizado para los críos y la verdad que nos gusta mucho esta época. Ha sigut fantàstic l'espectacle que hem fet avui, ha sigut la gent estava super viva, ha sigut preciós i sobre el festival estem encantades amb el tram, com ens estan tractant, com ens estan cuidant, tota la gent que envolta aquest, tot l'equip i estem encantades. ¿Qué te parece que en Mile de Cánsar este tipo de propuestas? Bueno, este, este tipo de propuestas en aquí en Mile lleva bastante tiempo y yo estoy a favor de que haya más como estas. Es un regalo, no es un Está regalo, es muy una joya, que se aguante esto. Hombre, que el pueblo pueda salir a la calle y encontrarse actuaciones como la nuestra. Como la nuestra es una cosa digna de mención. Profesional. Profesional. Y lo que me, has, me ha gustado ha sido abrazar de Rupi Creaciones y era un osito que estaba muy triste porque nadie le abrazaba y solamente veía gente triste y cuando personas le abrazaban y le hacían sentir bien se puso más contento y abrazó a todos. Lo que más me ha gustado del teatro del Carrer ha sido un poco la danza y todo este pues básicamente el humor y todo lo, el buen ambiente que hay, las familias y que puedes aprovechar este tiempo, pues no sé, me parece muy divertido. Me gusta el teatro al Carrer. Me gusta el teatro al Carrer. Me agrada el teatro al carrer. ¡Nos gusta el teatro al carrer! ¡Nos gusta el teatro al carrer!